No, det är klart att det är och sen om jag lite Utvecklar så uh, det finns så alltså, både på direkt nivå, alltså här mellan personer och. och källsord och den typen, men så finns det också mycket mer dold rasism i form av olika förväntningar på olika elever, kanske strängare bestraffningar för vissa andra antaganden på basis av kultur, alltså en sorts kulturell rasism, som, äh, sådana saker som kanske blir mer liksom subtila i, i ett märk så att det i vissa fall går att svara nej i första handlycken, fast det egentligen i strukturerna och också i läromedelna. Ja, för det första kanske det att, att se just rasism som ett strukturellt problem som vi alla är med och upprätthåller, precis som andra förtryck och visar också. Så, då blir det inte denna frågan, är jag rasist eller inte, för det vill vi alla svara nej på. Men, det där eller alla, men, men åtminstone många lärare och pedagoger utan mera som att är det som jag gör nu någonting som bidrar till att, att minska på den eller jämna utstrukturer eller inte att, att man kan liksom se sig själv som en del system som kan antingen brukar på det eller är det eh, och att våga då också tala med liksom från tidiga åldrar eller i, i alla ålder om, om rasism, jag vet inte, att det är ofta det blir lite som ett tabu som man går omkring, fast det är något som ändå många leder med i sin vardag. Mm. Uh, ja, då på det viset blir det liksom extra känsligt att, som rummen är så vita att den som inte är vit i de rummen så, så kan ännu lättare bli utvecklad på olika sätt, eller bara känna sig liksom Alltså ha brist på kamratstöd eller sådana som liksom ser ur samma synvinkel hur det känns och, och rummet kan på det sättet bli otrygga utan att nästan någon märker det för att det bara handlar om, om färre individer, då de det finns fler så det är lättare att säga emot och som grupp liksom, ta upp de här frågorna så att det sätter kanske ännu mer liksom krav på att vara själv, och med, även om man är en vidlärare, för exempel att hur, hur agerar jag med min vithet för att liksom göra det tryggt för alla. Ja. Tack!